Za svoj 21. rođendan uzet ću sebi glok Oči i uši svu dar, mnogo njih želi zlo Šavovi mi ne pucaju jer su deblji kroj Nebitan u ovoj gilji jer je malo veći broj Mogu bi da pričam 15 dana koliko smo prošli samo za ti I dalje sam presveš hladan, a više ne znam kako Mladi da vinči presek zlatan, mislim da završem sad sam tim A BB svijet je hladan, zapalio bi histini radi za njih Dokad u noge, jer nekad mi dođe da zamenim po noći podne Jednom kad počnem, idem a noć je Ako se nastavim, možda se roknem Oprosti mi Bože, jer ja da čekam da se potrujem opet Umem da obiđem zakon, jer takav sam rodina Lodubek poštovim kodeks, svičim po priliv, dimim Užasno živim, pa zato sam što da vi gled Sve stvari bitne, pametam, piše onaj Ko duva, zaboravi sve Kroz što smo obstali svi ovi porazi Ne pitaj koliko su pošta ime Zašto je to što si, hajde da igram Ove istu za poz Sko zaliven kad sam čuo pričao Bez sve Tu su si dica što mi biti Samo bolje gado sam Ne znam gde idem, a gdeg gde idem sad Na kraju samo želim